הבית חולק במחלה ממערב שקוראים לשחיתות כאשר רואים את כל השכנים האלה לבמא מבינים שלא מדובר כן בימין ובשמאל מדובר מבינים שלא מדובר כן באשכנזים <אח> ומזרחים <אח> מבינים שלא מדובר כן ביהודים ובערבים וגם לא בנשים וגברים אני רואה כל כך הרבה אנשים אני לא רואה לא ימין לא שמאל אני רואה רק אנשים שולחים ישר ישר ישר ישר, ישר. ישר. לא ידינה ולא שפועלה, רק ישר! ישר! ישר! ישר! מה אתה אומר? אני אומר שהגיע הזמן כשאנשים יבינו שרובות מבחנסת זה הדבר. אנשים שואלים אותי מה הרעיון של דמוקרטיה ישירה, מה בעצם ההבדל הגדול? אז אני אומר, במקום שאנחנו נבחור פעם בארבע שנים, מישהו שאמור לייצר אותנו ואחר כך מה שבא אנחנו יכולים להיות מעורבים יום-יום, בתהליך של קבלת ההחלטות, באמצעות כלים של האינטרנט, יש לנו כבר מערכת שעובדת בכמה, ב-50 ערים ברחבי העולם, שאפשר בעצם להיות מעורבים יום יום מתהליכים של, של קבלת ההחלטות של הממשלה. אני חושב שזה בעצם הפתרון הארוך טווח לשחיתות. אה, זה לבדי שדיברתי? בטח שמעתי על זה. על מה, כל כמובן אנחנו עובדים אנשים, נוכל ליצור אנשים, הם יגבנו את כל, והעכשיו אנחנו מתחילים לrus <מצ> לאתלט. <iyi> איך זה תאפשר את דיבורו של משה הת? נוכל ל mega רושיחות? חסום חסום. אז עשינו תחניתי ל mega רושיחות שעכשיו עביג ביהדות הקדושה. לא רק אחד חסום. ועם אחד לא אחד. מזים? <מצ> מזים? אני אומר אל מה אתה אומר על זה גם? ועוד כ-100 שנה אולי, אתם תראו אותנו פה, זה התחלש לדברים. כאן זה מתממש ממש, כאן, כאן, זה קורה. כל הכבוד, מני, כל הכבוד. מה יש לך להגיד אתה ממש... דמוקרטיה הישירה פה בארץ. אז הנה, הסבא רבא, הרבא התחיל פה. אתה כבר הרבה זמן בהפגנות פה. מה אתה אומר? יש תקווה? מה? יש תקווה. זה קורה. שאפשר אחרת, דמוקרטיה ישירה אינטרנטית משוכללת חדשה שאפשר להצביע 27 דיונית, השתתקותית אפשר לעשות זה היום בעזרת הטכנולוגיה אפשר להצטרך לנער את האנשים, להם שאפשר אחרת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 אנחנו... שלום, אנחנו ממנים בובה שהצפיע מה שהמפלגה תגיד לה כל דבר יגיע לבעדה ניצואית נדון בדברים ונבחר בדיוק מה הדבר הנכון אולי נמשיך לשלוט לא מן אדם מרחר בוא, נעשה מה שבא לו אחרי זה נשמור שלא תיש חידוש ואנחנו נחליט כל החלטה יהיה פתוחה לכל המפלגה החלטות גדולות יהיו פתוחות לכל העם יהיה הזמן שלכת לחיות וכתוח העם אור ג'ייל, תבינו מה קורה, זה קיים בכל העולם, יש טכנולוגיה, יש טלפונים, אפשר להצפיע, אפשר ליצור דמוקרטיה אמיתית. שורקים נגד, אבל בואו נעשה משהו בעד, תראות הבאות אנחנו נכים, ותבוא, כבר זה מתיע. תראות.